طابخين النور طابخين النوم يا بيتك طيب طابخين النوم يا بيتك طيب <متصفيق> يا طابخين الخو ما يا ياكلكم شر اللي ما عرفكم هذا كل شي ما عرف يا طابخين الخو ما يا ياكلكم شر اللي ما عرفكم هذا كل شي ما عرف او انتم وصل الخوله او راح اقول انقاله او انتم وصل الخوله او راح اقول انقاله السلامات يعني الساده الاميال، يعني سيد حيدر الميال، وحيا الله الساده الاميال، وحيا الله الغزالات، وحيا الله السلامات عمي يلا شخصيته وبحريتي، شخصيته وبحريتي، فتحت ملح بيتي، شخصيته وبحريتي، فتحت ملح بيتي اس اسمع يا سطاهر تحية سليم السلامي أو خالد الغزالي عباس عبد الله عبد الله الزيادي يعني عبد الله الزيادي صباح علي الدراعة عمي أو حي الله الحضور وكل الشهراني آه السلامات وارسل تذكر العالم كله تذكر العالم كله والبيت قرب منه العالم كله والبيت قرب منه تذكر باب الحار ونقول باب شوش تذكر باب الحار فسحنا احنا فسحنا بس احنا وكلها عرسه بس وكلها عرسه على عناد على عناد خوانة على عناط قوانة على أو على ياكل ياكل اخذته القلب نصه وياك أخدت القلوب القلب القلب نصه وياك ياكل وصديج بس طمع وياي يا يا ياكل ياكل الإجاه لا صعد عن نخار يوكيل وظلمه كان شو شو تاعت عليه هجوي يمشي ماتو جدك الباب سيدون على جرح شلونه ما طاب سيدون على جرح دون ما جاءوا بجرد قلهم ألف جرح لحبهم جاءوا بجرد قلهم ألف جرح لحبهم ونسج جرح صوفا من نقل لحبابي جو يمشي ما تودكو الباب هاويل مطعم مارنطي مطعم مارنطي مطعم مارنطي مطعم مارنطي مطعم مارنطي مطعم مارنطي مطعم مارنطي مطعم مارنطي مطعم مطعم مطعم مطعم مطعم اه اه تبور شقعر كنباد هذا خانه فصاد حجبت وركو هذا خانه تبور شقعر كنباد هذا خانه الفصاد حجبت وركو هذا خانه ودي خار الصيح وصاد هذا خانه ودخانه هذا خانه شوي وتوخر خانه شوي وتوخر هذا خانه شوي وتوخر هذا خانه شوي أو بالأمانة, أو بالأمانة أو بالأمانة أو صار بنزر أو صار بنزر أو عالقصي السايق علينا صار بنزر وانقلبت السيارة فينا صار بنزر أو عالقصي السايق علينا صار بنزر هاي أحلى التحية صباح العجيب ويعني صباح أو يبقى أخوي أحلى تحية عبد الله الزياد أو يبقى عبد الله سليم السلامي أو يعني حسوني تاج عالراس أو حي الله آل زياد الأعلام عمي